Oh, okay. Співаю, друзі, збираю, друзі, збираю, пісні співаю. Раді тут дуже всім. На танці Пісні співаю, друзів збираю, друзі збираю, пісню співаю. Дослів получю піцелять. На станції номер 9. 01 співаю, друзів збираю, друзі збираю, пісню співаю. Вушни потилиці чешуть. На номер 9. Два, три, четыре, я, шість, сім, вісім, тери, десять! Та бість правил не залишилось десять! Давайся